Iulia Scripal, mesaj furibun ce tre Moscova, răspuns după propunerea făcută de ambasada Rusiei la Londra. Iulia Scripal, care a fost tot alturi de tatăl ei, Sergei Scripal, un fost spion rus, a declarat ce nu va accepta ajutorul oferit de ambasada Rusiei la Londra, conform unui comunicat publicat de Policia Metropolitan. Scrie de În comunicatul publicat miercuri, i susține că tatăl se rămâne bolnav în continuare, sublinierea ICE-a efectele neurotoxinei care a fost folosit împotriva lor. Scriparea a făcut referire sublinierea la comentariile făcute de veri sublinierea. Oara sa, Victoria, în presa din Rusia, sublinierea i-a cerut să nu o contacteze sau să o viziteze în Marea Britanie. Scripala a confirmat ce este în siguranță, sublinierea i ce are la dispoziția sa. În timpul recuperării, oficere antrenaci special care o ajut, sublinierea i îi explic tot procesul investigației. Ea a adugat sub i ceva da interviuri presei în timp, dar a cerut răbdare în timp ce se recuperează. Comunicatul vine la două zile după ce a fost externat de la spitalul din Salisbury. Ambasada Rusiei din Marea Britanie a respins comunicatul sub linieră. I-a susținut ce nu există nicio posibilitate de a-l verifica, adugând că tot ce face este să întreasc suspiciunile ce avem de-a face cu izolarea forcata, unui cean rus. Câtul este transmis după ce relaţiile dintre cei care locuiesc pe strada familiei scripal autorii ci s-au deteriorat în ultimele zile. La o întâlnire dintre autorităţii şi local nici de miercuri seara, un verbat, care vorbea în numele unui rezident din zonă, a declarat ce anchetatorii au intrat în casa unei femei duminic subliniere i-au cerut numerele de telefon sublinierei de înmatriculare ale mas subliniereinilor celor care locuiau în resubliniere din respectiv. Polici sub i au spus ce, din cauza ce geredina ei este lipit de casa spionului, atacatorii ar fi putut să sar peste Geredin pentru a ajunge în casa lui, a declarat berbatul. O alt persoan s-a plâns ce investigatorii au intrat în casele localnicilor fără fere permisiunea lor. Fostul spion rus care a lucrat pentru britanici, Sergei Scripal, sublinierea ei fiica sa, Iulia Scripal, au fost otrvici cu o neurotoxin pe 4 martie, sublinierea au fost Gezi în sublinierea pe o banc din ora subliniereului englez Salisbury. Marea Britanie, sublinierea să se-au acuzat Rusia ce s-ar afla în spatele atacului, dar Moscova neagă vehement orice implicare. newsro. Neurotoxina a fost analizat de organizația pentru interzicerea armelor chimice iar un rezumat al raportului va fi făcut public joi, 12 aprilie.